Ahojte, v mojom najnovšom článku sa dozviete, ako z vašich PPC kampani vytrieskať viac. Dočítajte sa napríklad o tom, ako vaše reklamy zobrazovať iba ľuďom, ktorých naozaj zaujímajú a ako nechať stroje, aby kampane vylepšili za vás. Som Bea a pracujem v PPC týme.